Сьогодні у Хмельницькому попрощалася із військовим Олексієм Лопатіним. Йому 53. Побратим загиблого Сергій розповідає, він майже два роки служив разом із Олексієм Володимировичем. Такої доброї, такої відповідальної людини я не зустрічав, їх, дуже мало. Мені довелось служити з ним, проходити службу. Хочу подякувати родині. Що виховала такого бійця. Олена та Дмитро недужі друзі сім'ї загиблого. Кажуть, Олексій Лопатін був гостинним господарем. Льоша завжди був веселий. От, я не знаю, він, от, от як там фотографія, Товариський. Да, товариський, оце улипка, вона. Він пишався тим, що був артилеристом, каже Дмитро Недужий. Коли він повернувся в армію там, декілька років тому, то якось у нього навіть такий вигляд більше. Щас, щас, щасливий став, ніж коли він намагався там щось заробити якісь гроші, але армія – це була, мабуть, його основна, ну, як він був професійний військовий, то армія – це була його основна спеціальність і якби, любов, мабуть, всього життя. На прищанні із Олексієм Лопатіним його побратим Сергій зачитав витяг із наказу. Я хочу зачитати, щоб знала вся Україна, наказ, витяг з наказу командуючого Схопутних військ Збройних Сил України. Олексію Володимировичу присвоєне чергове військове звання по смерти майор. У герої залишила старенька мати та дружина. Поховали героя на Алеї Слави в обласному центрі. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.